Шостий в Україні та перший у Хмельницькому. На вулиці Героїв Маріуполя, 3А, 24 червня офіційно відкрили центр підтримки переселенців «Я Маріуполь». Маріупольчанка Валентина Броніславівна третій місяць живе на Хмельниччині. Жінка каже, приїхала до центру «Я Маріуполь», щоб зареєструватись і дізнатись про можливості, які тут надають. Я дуже вдячна за те, що відкривають цей центр, що можна щось одержати, що якусь допомогу і матеріальну, і продукти, і психологічну, і юридичну. Центр розпочав роботу напередодні офіційного відкриття, розповідає маріупольчанка Ірина. Я запахом, я вчителька, наразі працюю в хабі «Я Маріуполь». Реєстратором я заповню документи необхідні так, для того, щоб отримати допомогу. Людмила Григорівна виїхала з Маріуполя 30 березня. Каже, мріяла зустріти у центрі «Я Маріуполь» знайомі обличчя. Ще нікого не зустріла, я привела дві, двох землячок з собою. Дуже раді, що тут спазм стоїть у горлі, що так за нас заботяться. Соціальний працівник Артем видає маріупольцям, що прийшли реєстрацію у центрі, продуктові набори та засоби гігієни. Каже, за їхніми підрахунками, на Хмельниччині зараз живе 6,5 тисяч маріупольців. Ми завезли 718 пакунків гуманітарної допомоги харчових наборів та 300 наборів гігієни. Кожна родина до п'яти чоловік отримує харчовий набір один раз на 14 діб і гігієнічний набір один на місяць. За словами заступника Хмельницького міського голови Михайла Кривика, з бюджету Хмельницького кошти на облаштування та роботу центру «Є Маріуполь» не виділялись. Оснащенням цих приміщень займалася Маріупольська міська рада. Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко каже, що Хмельницький – шосте місто, в якому відкрили подібний центр. У планах відкриття ще десяти. Спочатку ми відкрили там, де більше маріупольців. Головна мета таких центрів – це підтримати та допомогти нашим маріупольцям, яких вже 200 тисяч виїхало з цього пекла. На ремонт цього центру коштував приблизно 100 тисяч гривень, і це за рахунок наших донорів. Менеджер центру «Я Маріуполь» Євген Мазур каже, що у їхньому закладі працює дев'ять чоловік, усі – з Маріуполя. Це центр створений для маріупольців. Маріупольці і задля Маріупольців. Ми будемо працювати протягом тижня, всі шість днів з 8 до 18. І вихідний буде лише, тільки, лише неділя. Наталя Сідова, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.